Γεια σας, γεια σας! Είμαι η Ελένη από το Little Hands και σήμερα θα φτιάξουμε μπισκότα βρώμες με μπανάνα με μόλις 4 υλικά, ιδανικά για μωράκια από 6 μηνών τα λεγόμενα μπισκότα δοντοφίας. Πάμε να σας πω όλα τα tips! Mm, yummy, yummy, yummy, για τα μπισκότα δοντοφίας χρειαζόμαστε μόλις 4 υλικά. Μην βλέπετε εδώ περισσότερα, θα σα εξηγήσω κάποια είναι προαιρετικά. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά όμω. 100 γραμμάρια νυφάδε βρώμη, προτιμάμε πάντα νυφάδε ολική. 2 μπανάνε, 140 γραμμάρια ε, πουρέ μπανάνε θα χρειαστούμε. Προτιμάμε και επιλέγουμε όριμες για πιο γλυκό αποτέλεσμα. Θέλουμε επίση 20 γραμμάρια λάδι καρύδας λιωμένο. Θέλουμε 30 γραμμάρια ταχύνη, πάλι προτιμάμε ολική. Και ε, κανέλα και σταφίδε προαιρετικά. Λοιπόν. Αυτά τα μπισκότα ήταν τα πρώτα μπισκότα που έτρωγε ο μικρό μου, τα μικρά χεράκια, από όταν ήταν ε, 8-9 μηνών. Δεν είχαν ταχύνει τότε, είχαν δύο διαφορές, δεν είχαν ταχύνει και οι νυφάτες βρώμοι ήταν αλεσμένες στο μούλτι. Η συνταγή συγκεκριμένη βέβαια είμαι πάρα πολύ περήφανη και χαρούμενη γι' αυτό γιατί ε, τα φτιάξαμε όταν πλέον είχε μεγαλώσει ο μικρός και είναι δική του συνταγή. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε. Η συνταγή που σα είπα είναι πανεύκολη και μπορούν να τη φτιάξουν και τα μικρά σα. Ε, και θα χρειαστούμε τι όριμε μπανάνε, τις, τις οποίε θα τι πολιτοποιήσουμε γιατί είναι η βάση όλη τη συνταγή. Ακόμα και με ένα πιρούνι μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να γίνει πουρέ. Αν δεν έχετε όριμε μπανάνε, υπάρχουν και τρίκ για να ε, γίνουν λίγο πιο όριμε. Όπω για παράδειγμα να τι ζεστάνετε λίγο. Ή... Για να διατηρήσετε τις μπανάνες σας, αν δεν θέλετε να ωριμάσουν, μπορούμε να τους βάλουμε, σαν και τρίψη τώρα, ε, λίγη μεμβράνη ή αλουμινόχαρτο εδώ πέρα και να τις έχουμε στο ψυγείο. Ε, πολυτοποιούμε λοιπόν τις μπανάνες που είναι η βάση μας. Ρίχνουμε το λάδι καρύδας. Ε, το χειμώνα το λάδι καρύδας έχει στέρεα μορφή, σα ανησυχεί αυτό, περάστε το από ένα μπρίκι να λιώσει. Το καλοκαίρι πάλι είναι η, η μορφή του υγρή, δεν χρειάζεται να σας ανησυχεί. Βάζουμε και το ταχύνι, όπως σας είπα, όταν τα πρωτοέφτιαχνα αυτά στο μικρό μου δεν είχαν ταχύνι, οπότε αν θέλετε να το παραλείψετε ή να βάλετε κάποιο άλλο βούτυρο καρπόν, αν σας αρέσει το φυσικό βούτυρο για παράδειγμα μπορείτε. Ε, από 6 μηνών είναι κατάλληλα, να ξέρετε δεν χρειάζεται να περιμένετε να πάει το παιδί στο έτο για να προσφέρουμε χίνη και φυσικό βούτυρο. Υπάρχει ο Εθνικός Γεωτροφικός Οδηγός, θα σας αφήσω link ε, από κάτω από το βίντεο, όπου μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά. Και φυσικά η συνταγή υπάρχει αναλυτική στο, στο blog, στη σελίδα www.littlehandsblw.com. και συνεχίζω με τις νυφάδε βρώμης. Τις βάζω ολόκληρε. Όταν ήταν ο μικρός, όπως σας είπα, τις άλεθα στο μούλτι, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Αν όμως εσείς νιώθετε μεγαλύτερη ασφάλεια ή προτιμάτε να το κάνετε έτσι, μπορείτε να τις περάσετε από το μούλτι. Ούτε καν άλλο ε, πιρούνι δεν χρησιμοποιώ ή άλλο εργαλείο. Όπως βλέπετε, έχω το... αυτό που έφτιαξα, που πολυτοποίησα τις μπανάνες και το χρησιμοποιώ και τώρα. Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 190 βαθμούς της αντιστάσης. Έχουμε και ένα ταψάκι με ένα αντικολλητικό χαρτί για να δώσουμε σχήμα και μπορούμε είτε τώρα από αυτό το σημείο που είμαστε που έχουμε βάλει τις μπανάνες, το ταχίνι, το λάδι καρύδας και τις νιφάδες βρώμης να φτιάξουμε τα μπισκότα μας είτε να προσθέσουμε αν θέλουμε λίγες σταφίδες εγώ θα βάλω τώρα γιατί αρέσουν στα μικρά χεράκια πάρα πολύ μπορείτε και να τις πολτοποιήσετε τις σταφίδες, ή ε, για τις μικρότερες ηλικίε υπάρχουν οι ζακινθινές σταφίδες, που είναι πάρα πολύ μικρές, δεν, έχουν, δεν τις φοβόμαστε για πνιγμονή. Και δίνουν και αυτές τη γλύκα τους. Και επίσης θα βάλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα και ηλάνης, είναι πιο ονοματική και πιο ιδιαίτερη. Ανακατεύω. Τα μπισκότα που έχω έτοιμα εδώ, έχω βάλει σε κάποια σταφίδα, γιατί γίνεται και αυτό να το κάνουμε, να κλάσουμε κάποια μπισκότα, να τους δώσουμε σχήμα χωρίς τις σταφίδες και σε κάποια άλλα χωρίς ε, να βάλουμε τις σταφίδες. Η συνταγή δεν έχει κανένα γλυκαντικό, ε, είναι όμως παρόλα αυτά γλυκά από την μπανάνα και γιατί τα λέμε μπισκότα δοντοφία, θα σας πω τώρα αμέσω. Ε, όπως θα ξέρετε, αν μάλιστα ψάξατε για αυτή τη συνταγή, ε, βοηθάνε πάρα πολύ στα ούλα και έτσι στην πρώτη δοδοφεία και τα μωρά ψάχνουν κάτι να μασουλάνε. Οπότε, ε, τα μπισκότα δοδοφείας είναι ένας εύκολος τρόπος να προσφέρουμε κάτι για να τα ανακουφίσουμε, γι' αυτό και θα σας πω ότι εγώ όταν, όπως σας είπα ήταν τα πρώτα των μπισκότα, τα είχα αποθηκευμένα στην κατάψυξη, θα δίνω παράλληλα και σχήμα, ε, τα είχα αποθηκευμένα στην κατάψυξη και επίχει φεύγαμε για βόλτα, έπαιρνα ένα μπισκοτάκι, δίνουμε αυτό το μέγεθος για να μπορούν να το κρατάνε. Ε, αυτό το σχήμα μάλλον, μακρόστονο σχήμα για να μπορούν να το κρατάνε. Τα είχα στην κατάψυξη και έπαιρνα ένα μαζί μου με μία μεμβράνη τα είχα τυλιγμένα και ε, τα πρόσφερα την ώρα που ήμασταν έξω αλλά και στο σπίτι μέσα. Και γιατί από την κατάψυξη, γιατί το παγωμένο και το δροσερό ανακουφίζει τα ούλα του και είναι αυτό που ψάχνουν και αναζητάνε. Ένα παράλληλα δεν αγχωνόμαστε αν θα το φάνε. Είναι ότι είναι ασφαλέ, είναι τρόφιμο έτσι, και είναι και θρεπτικό φυσικά. Στα μπισκότα μα δίνουμε σχήμα με το κουτάλι. Δεν είναι οι συνταγέ με τα μπισκότα βουτύρου που μπορεί να έχετε συνηθίσει που είναι εύπλαστα και μπορούμε να κάνουμε εύκολα με τα χέρια μα. Αλλά με ένα κουτάλι, τσακ τσακ, έγινε. Ε, φυσικά μπορούμε να φτιάξουμε και τα στρογγυλά, τα κλασικά, ανάλογα με το τι προτιμάμε ή τι ηλικία είναι το μικρό μας. Και φυσικά είναι τόσο εύκολη συνταγή που μπορούν και τα ίδια τα παιδιά σας να μπουν στην κουζίνα. Είναι κάτι που ξέρετε πόσο πολύ το θέλω και προτρέπω να βάζετε τα παιδιά σας στην κουζίνα και να τα φτιάξουν όλο μόναχα, όπως αυτή η συνταγή φτιάχτηκε το μικρό μου. Ανάλογα το τι μέγεθος θα κάνουμε τα μπισκότα θα δείτε και πόσα θα σας βγουν. Μπορεί να σας βγουν από, ε, για παράδειγμα, 10-12 μπισκότα ή λιγότερα αν τα κάνετε μεγαλύτερα. Ε, δεν είναι τραγανά έτσι, είναι μαλακά γιατί απευθύνονται για μωρά. Παρ' όλα αυτά τα τρώνε ευχάριστα και μεγάλη, μπορώ να σας πω, και μεγαλύτερα παιδιά φυσικά. Και τα διατηρούμε στο ψυγείο ιδανικά, ειδικά του καλοκαιρινού μήνε. Οπότε, ε, αφού έχουμε φτιάξει... Τα μπισκότα μας και τους έχουμε δώσει σχήμα με το κουτάλι, είδατε, είναι 5 λεπτά διαδικασία, δεν είναι περισσότερο. Βάζουμε στον προθερμασμένο φούρνο και ψήνουμε για 22 λεπτά. Θα δείτε ανάλογα και το χρώμα τους και είναι έτοιμα, θα μυρίσει όλη σας η κουζίνα υπέροχα. 22 λεπτά αργότερα ή ανάλογα το φούρνο σας, λίγο περισσότερο λίγο λιγότερο, τα μπισκότα είναι έτοιμα. Και έχουν αυτό το χρώμα και αυτή τη μορφή. Όπω σα είπα, είναι μαλακά. Αλλά εάν τα βάλουμε στην κατάψη ή στο ψυχίο, γίνεται πιο σκληρά. Και θέλουμε να είναι μαλακά για να είναι ασφαλή για βρέφη. Ε, μην πιστέψετε ότι επειδή δεν έχουν γλυκάτικό ή έχουν τόσο λίγα υλικά, δεν είναι νόστιμα. Σα διαβεβαιώνω ότι είναι πέντα νόστιμα. Πραγματικά είναι αυτή η μπανάνα. Που δίνει υπέροχη γεύση σε όλα και σε συνδυασμό με το ταχύνι θα θέλετε να τρώτε με τον καφέ σα. Mm. Α μην φάω άλλο για να μιλήσω. Mm. Αλήθεια είναι πολύ ωραία, πρέπει να δοκιμάσεις. Mm. Yeah. Αυτό ήταν. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Θα συντηρούμε στο ψυγείο 4 μέρες. Τα διατάψυξη μπορούν να διατηρηθούν και 3-4 μήνες. Συστήνω να τα βάλετε στη διατάψηξη, να τα έχετε ανα πάση στιγμή. Κάποια στιγμή που δεν έχετε κάτι ε, για σνακ ή το μωρό σα έχει λίγη γκρίνια γιατί βγάζει δοντάκια, τσουπ, βγάζουμε ένα και το προσφέρουμε απευθείας παγωμένο. Και θα σα σώσει. Αν σα άρεσε η συνταγή και τα tips που μοιράζομαι μαζί σα σε αυτό το βίντεο, δεν έχετε παρά να κάνετε subscribe στο κανάλι μου και να δείτε και τα επόμενα που θα ακολουθήσουν. Φυσικά, Ακολουθήστε το Little LittleHands και στα social. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! <σίλια> <σίλια> και σήμερα θα φτιάξουμε μπισκότα βρώμες με μπανάνα. Τα λεγόμενα... Θα σταματήσω, θα φύγω, θα κρυφτώ και <laughs> έλα να τα πείς εσύ γιατί Οι μπανόνες που τις έχω αφήσει εκεί τα -τρα -τρα -τρα -τρα -τρα. Πολύ mm. Τα έκανα για να τα φάει μικρός, ναι